Alert, vicepreședintele CG Alba s-a sinucis, liberalul a fost gesit spânzurat. Alin Cucui, Consiliului Judean Alba, a fost gesit spânzurat în această diminea, în casa perinilor săi din Alba Iulia. Avem o echipă de cercetare la fața locului. Se pare ce este vorba despre o sinucidere, potrivit foliei Alba, informează presa locală. Alin Cucui a fost reales vicepreedinte al Consiliului Judean Albani 1-2016, prin votul consilierilor judeieni. El a candidat pe listele PNL la alegeri.